Таїса – одна з десяти хмельничанок, які 18 і 19 березня розповіла, взяли участь у мирній акції в Польському Кракові на підтримку українців, які перебувають у російському полоні. Ми поїхали в Краків для того, щоб громадяни Польщі інших країн світу, почули нашу таку проблему. Саме основне, що у нас були, це свобода наших рідних, які вже 10 місяць перебувають в полоні, і ми не знаємо абсолютно нічого за них. Сьогодні ми приїхали до Польщі, я разом з родинами українських військовополонених, щоб закликати усіх громадян Польщі, щоб допомогти нам, нашій за життя і свободу українських військовополонених. Я звертаюся до усіх і кожного, будь ласка, допоможіть нам витягнути наших рідних з полону. Таїса розповіла, з полону чекає нареченого. Мій коханий з початку повномасштабного вторгнення разом із своїми побратимами тримали оборону Маріуполя. В цей період на зв'язок виходив вкрай рідко. Це були поодинокі смс або дзвінки, саме останнє смс було це перед виходом в полон. Він написав, не переживай, в мене все добре, ми трішки тут затрималися, скоро будемо вдома. Щоб ви собі розуміли, з ним взагалі немає ніякого зв'язку. Я не знаю, як він, де він, чи він цілий, чи йому дають їсти, взагалі нічого. Ми мали змогу пройти до посольства Франції, до посольства Німеччини і до посольства Сполучених Штатів з гаслами про те, що ми просимо, щоб міжнародна спільнота, котре звернула увагу і допомогла родинам військовополонених, пришвидшити процеси обміну і пришвидшити процес повернення всіх військовополонених додому. Було б дуже багато іноземців, вони підходили і спілкувалися з нами. На жаль, після спілкування ми зробили такі висновки, що дуже потрібна ця інформація для поширення, тому що, Численна кількість людей взагалі навіть вперше чули про те, що таке військовополонені, що є така проблематика, з якими ситуаціями вони стикаються. Перше чули про захисників Маріуполя. За словами координаторки акції на підтримку українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому Лесі Стебло, до заходу в Кракові долучилися близько сотні учасників різних національностей. У Хмельницькому такі акції, розповіла Леся Стебло, організовують щотижня, кожної п'ятниці, вже сім місяців. Перша з них відбулася 19 серпня минулого року. Кожної п'ятниці ми будемо закликати і закликаємо небайдужих громадян